Haaa Wooo uh. Baru balik bimbenukkan tazetik Warna wanita macam pelangi Just nak tengok papa mama ku happy Simpan sikit untuk kita tujuling Warna wanita macam pelangi Just nak tengok papa mama ku happy, happy. Untuk kita dujul ni Harap hidup aku pedul banyak send God damn life Pandu Lalu lalu tak yang ada jam life Cita-cita naibu senda jalan fly highlight. life Tak sebor, nak minta cuta, ya minta cu Tak minta ceti Hidup bukan mimpi Banyak kena hasil dari bawah itu pasti Info maku gandik malam sampai pagi Jangan kau laku kusenuh aku selalu busy Cuba money tu. Jari ku masih terharap Hidup ini serancam jadi 12 malam Bawa balibnya menunggu tajuti Kita letih Wanda wangi daho macam pelangi Pelangi Jangan tengok papa mama ku happy Ku happy Sipasiki untuk kita tujuli Juali Wanda wangi daho macam pelangi Pelangi Jangan tengok papa mama ku Ku happy Kau balik berpenuhkan tazetik Warna wanita macam pelangi Just nak tengok papan mamaku happy Simpan sikit untuk kita dujuk link Warna wanita macam pelangi Just nak tengok papan mamaku happy Feeling like macam rockstar Simpan sikit untuk kita dujuk link